Aquesta dicotomia entre feina, no? que vas fent la feina, però que la feina és com un, un, només perquè et dongui diners sí. i la teva vida per, per un altre costat, doncs creava arribar un moment que això per mi era insuportable, i sobretot quan et planteges un projecte de vida. No? És un model, un model totalment diferent del que estem parlant, no? sobretot en els que hem estat empreses convencionals, sí, sí. per diferents motius, però a més a més el nostre projecte, a més a més no? tenir l'oportunitat de formar part d'un projecte que és un, un model de transformació, de l'economia, doncs, és, és un afegit. Jo ho tinc molt, molt present, això. De les empreses anteriors, d'altres experiències que tinc, que aquí hi ha un factor humà no? molt important. Sí, sí. I, I, no sé, també la possibilitat d'entrar en altres projectes, o no sé, tota la sí. intercooperació, sí. tot això és com, no sé, més motivant. Sí. I les assemblees. Jo em vaig quedar al·lucinada, la primera assemblea que, que vaig venir. un aprenentatge també sí, és, meu. Va ser absolut... Crec que el més xocant va ser això venies d'unes estructures molt jeràrquiques i de cop i volta et trobes allà, no? Doncs mm -hmm. pues què, no? És, és, és un xoc, eh? A mi em va costar. Bueno, clar, costar, que eh? prendre decisions té el seu. Sí, I tant. No? Sí, sí, saber que, que hem d'anar cap al mateix lloc, persones que millor no pensem el mateix i que al final, o una o l'altra, hem d'entendre que, que sí, no? I, el tema d'arribar a, a un consens és un exercici que no només val per la feina, que val per altres per coses, tot. també. Està mm -hmm. molt bé.